Projekt tašky je doplněn o tešník celoblostním potiskem, který je ve stejném designu jako taška. Je to velmi hezký a praktický komplet.